אשרים הם בליבכם תגלו בעצמכם באמצע היום הצבע האדום פגש ברחוב בצבע הצהוב דיברו מעט בנחת טילו מעט ביחד פתאום נפלו לבור עמוק התגע לו לו לו לו יבלי לו לו לו לו לו לו קטום כן כרכחנו לדצבא קטום היום הדצבא הכחול bagage ברחוב בצד זה הצהוב דיברו מאחד בנחัด תילו מאחד ביאחד בית נפלו ל Vor אמוכ hidbal בלולולולולול יש stole לולולולולול כל כך לולולולולול מתחок יש הבנת את זה? באמצע היום הצבע האדום פגש ברחוב בצבע הלבן דיברו מעט בנחת, טילו מעט ביחד פתאום נפלו לבור עבוק התגל כלולולולו תובבו ווו ווו בוו, תרבבו ווו ווו ואכח נולד הצבע הברוד כן, קח נולד הצבע הברוד כן,